ابي هريره رضي الله عنه انه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه حق على الله يعونهم يعني الله اصفر على حق عليه انه يساعدهم ذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف الذي يريد العفاف الرسول صلى الله عليه وسلم حمحك الناكح انما وضع شرطا وهو من يريد العفاف الله يساعده ويعينه فقط انت انوي لكن تكون نيتك هي العفاف المشكلة هنا نحن نعتقد مسألة العفاف، العفاف من جهة الرجل فقط إنما العفاف أيضا يجب أن يكون من جهة المرأة يعني أنا كرجل عندما أريد أن أتزوج العفاف أنني أعف زوجتي أيضا إني أعف أسرتي إني أعف ألم هذه الأسرة وأوفر لها كل السبل والوسائل التي تعفها سواء في المأكل، سواء في الملبس وسواء في الحاجة أو الرغبة في الفراش طبعاً بالنسبة للزوجة فهنا رسول صلى الله عليه وسلم اشترط الناكح الذي يريد العفاء لكن في ناكحين طبعاً نعرف حديث النواية هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ففي ناكحين أو أزواج بدون يتزوجون ربما تكون زوجته الأولى ربما الزوجة الثانية يختلف سبب النكاح عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم حكى اللي هو تنكح المراه لجمالها ودينها نسبها اربع اسباب وقال اخر شيء لدينها فاضبر بذات الدين تربت يدك لانه اذا كان عندها الدين عندك انت كل شيء والله سبحانه وتعالى سيقول العفاف ذكرنا اكثر من مره العفاف عفاف مش مساله عفت ان يعف نفسه خلنا نقول جنسياً لا إنما العفاف يريد أن يكون له بيت ستر وغطاء ويعف أهل هذا البيت أولهم زوجته ثانيهم أولاده والأسرة اللي بتكون تحت هذا السقف فلذلك مسألة الإعفاف الله سبحانه وتعالى وعد بأن يعين وعد بأن يغني بأن يغني وقيل أنه الغنى قد يكون المال وق وقيل أنه الغنى قد يكون غنى النفس من القناعة من الرضا من أن تكون نفسه راضية يعني ب بأس بأسرته الصغيرة آه فوعد أنه يغني هذا الزوج أو من يريد النكاح إذا عفى أهل بيته ولم يحرمهم هنا المشكلة عاد لما تيجي تتزوج شخص وهو فقير أهلك شايفينه فقير لكن إن شاء الله الله بغنيه إن شاء الله بتغير الحال إن شاء الله إن شاء الله وبعدين ماذا تكتشفي؟ إن الوضع يتحسن نعم ولكن ليس في صالحك إنما يتحسن في صالح الزوج فقط أنت مش شايفة خيره أنت مش شايفة إشي منه مش شايفة للأسف يعني وتقولي معلش أصبر شوية كمان وبعدين لما تبدأي تطالبي بحقوقك تطالبي بتعويض، تطالبي تجدي أنه إيه هذا كان واجبك وقفتك جنبه أو صبرك عليه هذا كان المفروض تعملي أنت أو غيرك كزوجة فلا تحصل أي حقوق ولا حتى تغير في المستوى الذي كنت فيه ربما تأتي عليك عشيقة أو تأتي عليك زوجة إيه أخرى ويتحول حال حتى أنه وصل الأمر أني أفكر سبحان الله أن الوحدة ما تتزوج الآن إنما تتزوج شخص يعني بعد متزوج أصلا بعد عشرة عشرين سنة إذا فعلا تريد حياة مريحة إذا فعلا تريد حياة مريحة ما تتزوج شاب صغير تستنى الشايب اللي أب على وش الدنيا وبده ينبسط في حياته للأسف هاي المفاهيم أعرف تتغير في المجتمعات للأسف يعني لأنه إحنا فاهمين الدين غلط فاهمين المبادئ اللي حطلنا إياها رسول عليه الصلاة والسلام برضو غلط فاهمين نحط بناتنا نزوجهم وخلاص نرتاح منهم وضل راجل ولا ضل حيطه شفتوا؟ هذا كمان من احد الاعتقادات ضل راجل ولا ضل حيطه وتزوجي وتستتي واصبري, وأصبري والله بيفتح عليه ولما الله فتح عليه وعمل وعمل معلش واصبري وخليكي وصار اولاد وصار بيت الى اخره